ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہو شکر ہے آپ میں آپ سے کتنا یہ کیا پوچھ لیا ہم تم سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا کوئی کسی کو نہیں کرتا مسل مسلر جیسے روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے ہاں جی دل کو درگن کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آج کل موبائل کو سم کی ضرورت ہوتی ہے اتنا پیار تم سے کرتا ہوں اور کچھ پوچھنا اچھا اللہ حافظ اس بگلی کو کیا پتا کہ آج کل موبائل میں ڈیوم سم چلتا ہے